علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریاض چوہان خان پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل ناظرین آج ہم لوگوں سے یوم ہے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا وہ جوہات ہیں کہ جس وجہ سے کشمیر پر اتنے ظلم و ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں لوگوں نے بہت سے زیادہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کشمیر میں جو ظلم و تم ہو جی انکل آپ بتائیے گا کہ جو ریلی دکانے کا اکثر مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے ریلی دکھانے کا مقصد ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے ہندوستان والے ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں لیکن وہ آزادی نہیں دیتے قتل و غارت ہو رہی ہے تو ہم اس لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ علامہ صلی وسلم علیہ سیدہ محمدین والی و صحابہ اجماعین اس وقت کشمیر میں ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے اس لیے میں پاکستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے اور خصوصیت پورے انسانوں کے ساتھ مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ اس ظلم کو ختم کریں اس کے لیے آگے بڑھیں امت مسلمان کے اندر اتحاد اتفاق ہو تاکہ ہم کشمیریوں کو اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ہم ختم کیا جائے قدرت کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے کہ جب ظلم کو روکا نہیں جائے گا تو انسانیت کو فلاح اور بہبودی نہیں ملے گی تو میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ آخردوانہ الحمد للہ رب العالم یہ بتائیے گا اصل میں یہ ریلی نکالنے کا مقصد ہے یہ ریلی نکالنے کا مقصد ہے کہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو چکے ہیں اور یہ برداشت سے باہر ہے باہر کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں اور ہاں کشمیر کو آزاد کرنے میں ہماری مدد کریں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ سپر پاور ہے سپر پاور کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتے لانت بھیجتے ہیں یہودیوں یہ پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہود و انسان آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارے حکمران امریکہ کے پاس یہودیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ یہ یہودی ہیں یہ امریکہ ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کشمیر آزاد ہو یہ کشمیر کو تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا مسلمانوں کو دبانے کے لیے اللہ سب سے بڑی طاقت ہے جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا پوری مسلمان قوم کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائیں یہودیوں کا پیچھا چھوڑ دیں ہمارا جو بھی حکمران آتا ہے پہلے کہتا ہم امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے بعد میں ان کے طلبے چاٹتے ہیں یہ ان حکمرانوں کو چاہیے کہ امریکہ کے پاس یہودیوں کے پاس جانا چھوڑ دیں نماز پڑھیں اللہ کا ذکر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پاک پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کشمیر ان آزاد ہوگا یہ امریکہ کو بھول جائیں یہ اللہ کو یاد رکھیں امریکہ پہ اللہ کی لانت ہے کل کائنات کے مسلمانوں کی یہودیوں انصاروں <تصفيق> پر لانت ہے یہ یہودیوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ کام کریں انشاءاللہ اللہ کشمیر آزاد ہوگا پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد اور آپ بھائیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ پہ کروڑوں رحم دے کر جی انکل یہ ریلی نکالیں کا اکثر مقصد کیا ہے عظمر شہیدالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مانسہرہ سے آیا ہوں وہاں پر تنظیم اساتذہ ضلع مانسہرا کا جوائنٹ سیکٹری ہوں اصل بخش یہ ہے کہ ہم آج بتا کہ اپنے کشمیری بھائیوں کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن کشمیر جو ہے وہاں پر عملی کام کرنے سے آزاد ہوگا تو ہماری حکومت کو چاہیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ عملی طور پر ان کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ہم ان کا ان کے ساتھ دیں تو آج کا یہی مقصد ہے ہمارا کہ یہ آج ہم بتا سکیں دنیا والوں کو بتا سکیں کہ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کی مثال ہے پانچ انگلیاں ہے کھاد کی طرح چھوٹی انگلی پر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جو ہے وہ جسم جو ہے درد محسوس کرتا ہے تو یہی احساس ہم دلائیں کہ اگر ہماری وہاں پر کشمیر جو پاکستان کی شہرک ہے اس پر ستر سال سے جو ہے وہ انڈیا کا قبضہ ہے تو یہ جو مطلب کے عالمی قوتیں ہیں ان کو بھی بتائیں ہم کہ وہاں پر یہ انہوں نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس قصبے کو قبضے کو قاصبانہ قبضے کو چھڑایا جائے اور مظلوم کشمیری جو مطلب ہے کہ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور کشمیر کو آزادی دلائی جائے یہی مقصد ہے ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جی ناظرین اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے لوگ اس میں شرکت کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کشمیر کے لوگوں کو بتانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں